Dobar dan. Zdravljeni. Gospod profesor, katero literaturo, katero poločite za vaš pravna Začetek Torek. Am glede me imajo, da 50 euro? Ha? Hvala no, da ima. 50 euro?